popred nás, nepatrí nadvór náš Keď ideš popred nás, nepatrí nadvór náš dvore krají rečku nemáš Vokým našim dvore krají rečku nemáš Jaka predobra moja praideczka, a jaka predobra moja praideczka, jej co na mi poji, że tam studenie się. Co na mi to że tam studenecia, nie dój Vyše si dreme, vy nedočeky dva, než vyše si